وين اللي اللي كانوا اصحابك وان اللي كانوا احبابك وقعت تعلمت وقفت على حيلك ومحدش انجدك بابك خليك لسة تنيابك واجه كل اللي خانك يشوفوك منيح بس تكون اجح اي وين حالي مالي شايفهم انا طلعت على القمه هم لسه جوا شحورهم لسه خايفين فرجوني مين؟ بيقدر يواجهني بهذا السين؟ اسمع صوتي ركز ثوبي ماشي على البيت انا بلشت بهدافه و انت فوريز لي معليك ما في لمبرقيني عندي ما في بنات ناسية لعند الراب واذني تخطى النجمات مالي في المحكمه والخرا انا بتقدم انت ورا ما بيهمني تجيب فيوز على حساب جسم برا طلعوا كل يالي عانكم أظهروا لي قوتكم بس الاقام بتبيعوا حالكم للي راح مشتري شوفوا فيكم بس شوي الفكره يديرها خذوا كلماتي واللي بدي اياه وصل هالفكره اعتبروه لكم نهايه الفصل وين اللي كانوا اصحابك؟ وين اللي كانوا احبابك؟ وقعدت تتالم وتوقفت على حيلك ومحدش اجتك بابك؟ خلي كل اسد انيابك واجه كل اللي خانك يشوفوك منيح بس تكون انجح منهم أجلح من بنجاحك تقتل اعدائك وين الي كانو اصحابك وين اللي كانو احبابك قعدت تتالم وقفت على حيلك ومحدش حد دق بابك خليك يا انيابك واجه كل اللي خانك شوفوك منيح بس تكون انجح منو في نجاحك تقتل اعدائك